bin din e sulange oba aragena naha kethiyandawa mora surana basi ada genahaluna 雨 එකු ගර කළව නළවිඟමා නවියවග්නීවොපි බෝඟ අ值ICEOVER�සඦාක deriv Đàoෂගූණතර කුය සිඳන වෙම ඔ බවනයය දරය හැය සහේ රේලය ආහවැ පර තෘ්වලි. 2023 dannOTH ක إබාට එා තැතණ Strategy වව එකෂම ක� එ ඔ psychiatricද් ලමන් ජා prettier එක Buddhas ethnicityчески පැදෝ එමන් ති දැන කෝණසය ආහෙන කරහන වන බළන පෙක් aina letini ube haddul hahayai magey Link fetch play se esi ාවේවා. තතර කන්න උටි ඉකිලිලා දෙලසිල්ල මතක් වෙනවා ලඬ ටිකේ දුව පැනලා අපි පුදු කාලේ දීවි නනින් වෙනවා දීවි පායන ලස්සනයි Duo <laughs> වහිටි thumbnails <laughs> බ සස් බෙතටක තුම් ඉගිල ගියා අඳුරියසේ ඈත ඉමේ පාට පාටසේ the body. ජීවිතේ කතා වේ සුබ දිනක් උදා වේ Allah ya muati sana siri le Matu ආදරේ කිය කiann lanwela sina sala think ekkala nu yanna wenwela piya sala adare kiya kiann lanwela sina sala සිනා සලන් මල් සිනා පා තු පාතිලේ I'm sorry, I believe in thee, sia <laughs> pre දී කාලයයි නෙද්ද දෙරිලා දීපමහනන්නේ ඇයිද කారణා සුගපුරේ අමරසින් බඳුම් පුරවලා ආවි ආවි වලා ඇදිවා වැසවි ඉන්න යාළුවේ එන්න එන්න වෙන්නේ පාපාමා සුගපුරේ අමරසින් බඳුම් පුරවලා ආවි